قرار من الرئيس السيسي في مصلحة الزوجة تعديلات جديدة في قانون الأحوال الشخصية شاهدت تفاصيل وصدمة للزوج تضمنت تلك التعديلات أنه يحق للزوجة أن تطلب الطلاق وطلب جميع حقوقها والحصول عليها وسوف يتم توفير 5% من مشروع الإسكان الاجتماعي للمرأة التي بلا مأوى واشترط القانون أن الزوج لا يحق له الزواج إلا بعلم زوجته ويشترط أن يتم توثيق ذلك في وصيقة الزواج بحالته الاجتماعية. بينما إذا كان هذا الشخص متزوج أكثر من زوجه فعليه أن يقوم بتوضيح في عقد الزواج اسم الزوجات ومحل إقامتهم ويجب على الموصوق أن يقوم ببلاغ هذه الزوجات بالزواج الجديد من خلال كتاب موصوق.